A zsidó közösség nagy része a főképpen kulturális vonatkozásban éli meg a zsidó identitását. Ami azt jelenti, hogy a jelentősebb zsidó ünnepekről megemlékezik, de a mindennapokban nem gyakorolja a vallását, nem jár közösségbe, nem imádkozik zsinagógában. Ezeknek a száma hál' Istennek az utóbbi években átalakul, és egyre többen fedezik fel maguknak újra a volt mint alapidentitást, ami ragaszkodik a, a Tórához, ami ragaszkodik a zsidó élet mindennapi megéléséhez, ami ragaszkodik az ünnepekhez, és általában a vallás gyakorlásnak különböző felületeit és szinteleit is megéli. Ezeknek a száma nő az utóbbi időben, de ez még mindig kevés. Sajnos nagyon sokan vannak olyanok, akik akár családi trauma miatt, akár a történelmi megrázkódtatások okán, de próbálják magukat is láthatatlanná tenni a zsidó közösség számára, és nem mutatni a zsidó identitásokat a többségi társadalomban. Ugye ezek a személyes érzések, ezek nagyon fontosak, sajnos nagyon nehezen mérhető abból a szempontból, hogy milyen elkötelezettség és valójában milyen valós identitás áll az ilyen hozzáállás mögött. Reményeink szerint és a tapasztalatok is ezt mutatják ez idáig. Akkor, amikor egy zsidó közösség megmutatja magát, akkor, hogy, akkor, amikor egy zsidó közösség megéli a zsidó identitását a vallásában is, és a vallás gyakorlásában is, az sokkal több erőt ad számára. Az nem gyengíti, hanem erősíti a zsidó közösség összetartozását. És azt is kell mondjam, hogy egyfajta elismerést is kivált ez a többségi társadalom részéről.